запитання не по формі, а по стіні. Як поживає стіна, Арсеній Путович? На якому етапі? Де будується? Скільки грошей що треба? По стіні я вас запрошу на наступний тиждень. Буде окрема поїздка, я вам все покажу. Тепер те, що стосується забезпечення Збройних Сил і Національної Гвардії. Те, що я побачив, викликає запитання. Якщо там написано на мінус 15, це означає мінус 5. Тому Міністерство оборони зараз проведе повну ретельну експертизу всього, що закуповується. І спальних мішків, і одягу. Те, що я почув, що точно, в чому точно буде тепло, так це зараз буде закуповуватися 5 тисяч бушлатів, ну і... Я так розумію, що ще й валенки придеться закуповувати. Але це не той підхід і не той взірець нової української армії. Значить, які рішення прийнять залишок у розмірі 2,6 мільярда гривень, який не освоєний, до кінця року вже розписаний, і робляться відповідні державні замовлення. Друге: експертиза і перевірка на предмет реального теплозабезпечення і теплоефективності, як спальних мішків, так і одягу, так і взуття. Третє. Це звірка цін закупівлі Національною гвардією, прикордонною службою, Міністерством оборони і іншими військовими формулюваннями. Четверте. Перевірка достовірності по кількості калорій на харчування. Написано 4 на добу тепер треба усвідомити, яка реальність. П'ятий по медицині. Не вистачає аптечок. Аптечка в середньому натівського стандарту коштує 100 доларів. Декілька тисяч аптечок нам прийшло по гуманітарній допомозі. Інша частина, в медичних частинах, там де є два хірурга, там де є лікарі, забезпечення необхідною кількістю тих медичних препаратів і тими медичними лікарськими засобами, які необхідні для того, щоб врятувати життя. П'яте – це відсутність броньованого медичного транспорту. Закупили зараз декілька одиниць і до кінця поточного року на базі БТР-70 і на базі грузових автомобілів переробити, забронювати, щоб з'явилася медична техніка, яка дасть можливість з зони бойових дій Перевести військовослужбовців. Далі ми зараз заходимо в сезон дощів, холодів, а це респіраторні захворювання, це простуда, тому закупівля і роздача медичних препаратів для українських військовослужбовців, в тому числі і у випадку епідемії, за рішення Міністерства охорони здоров'я, вакцинація українських військовослужбовців. Наступне це наші військовослужбовці, які переїхали з Криму. Уряд виділив 117 мільйонів на те, щоб відбудувати казарми. І зараз разом з обласними державними адміністраціями Міністерство оборони зобов'язано проїхатись по всім територіям, це Миколаїв і Одеса в першу чергу, використати ці кошти для того, щоб там було тепло і щоб люди перезимували. Наступне це те, що стосується паливно-мастильних матеріалів. На три місяці є законтрактовані обсяги, і за тією інформацією, яка надана Міністерством оборони, ми очікуємо постачання паливно-мастильних матеріалів для того, щоб перебути зиму. Також необхідно переглянути питання по самим спальним мішкам. Те, що Міністр оборони заявив про те, що є новий клас спальних мішків, його вартість такого спального мішка 600 гривень, якщо врахувати покриття проти вологості. Значить, 5 тисяч таких спальних мішків повинно бути негайно закуплено. І вже за даними Генерального штабу проведені попередні переговори і такий проєкт готовий. Тобто можу констатувати те, що процес розпочався, але дуже далеко до завершення цього процесу. І можна буде пересвідчитися в достовірності тільки тоді, коли це дійде до кожного солдата. Зону АТО і зону бойових дій. За даними Міністерства оборони, постійний процес. 15 жовтня вони обіцяють масову партію те, що я подивився загальної кількості, я не маю права, на жаль, говорити загальну кількість задіяних в антитерористичній операції. Нового обмандирування зараз уже Міністерство оборони законтрактувало і отримало 70%. 30% це залишилося обмундирування складів з НЗ. Тому прийнято рішення, щоб було повністю на 100% всіх військовослужбовців докупити, дозамовити, що стосується це дуже важливе питання ну, Я думаю, що цю цифру я можу сказати Що відновлено І поставлено на озброєння Більше 13 тисяч одиниць техніки. Зараз Укроборонпром Почав працювати в декілька змін Але виробничих потужностей не вистачає На те, щоб забезпечити Збройні сили У повному обсязі В тих потребах, які вони задали що стосується фінансування, то всі обсяги фінансування, які необхідні, уряд закрив. Додатковий мільярд, який може бути потрібно для відновлення військової техніки, ми готові видати у вигляді урядових гарантій. У уряду є загалом 25 мільярдів гривень можливості видачі урядових гарантій. Уряд готовий видати мільярдну гарантію на додаткове придбання і відновлення військової техніки і озброєння. Питання трошки не по темі. Скажіть, будь ласка, чому засекречена інформація про кіль... кількість загиблих пилувачів? На ці питання повинні відповідати ті, хто мають відповідну компетенцію. От Я відповідаю зараз виключно на тематику, яка стосується забезпечення Збройних сил на осінньо-зимовий період. яке називається «Практика». Це підприємство, яке раніше пов'язувалося з сім'єю Януковича, з синами. От ви нагородили це підприємство разом з керівником Нацгвардії, нагородили за те, що вони бронюють техніку для АТРО. Ви дивилися швидкі допомоги, машини швидкої, які потім забув скандал, з'ясували, що ці швидкі власне, закупили за тричі дорожче, ніж треба тепер вони претендують на е, держзамовлення на е, планьовану техніку для АТО. От е, е, як в нас відноситься минула влада, тепер відбідується? Я не можу коментувати чутки. Я можу коментувати тільки факти. Якщо проведена закупівля відповідно до нового прийнятого закону, здійснена оплата і поставлена якісна техніка, значить ми будемо закуповувати цю техніку. А чутки, хто з ким був, у мене... Дозвольте я завершу. У мене немає про це даних. Зрозуміло, що на цьому ринку зараз буде боротьба. За що бореться уряд? Тільки за одне. Нам потрібна якісна і дешева техніка. Якщо у будь-якого засобу масової інформації і у вас є достовірна інформація, а не чутки, я перший, хто звернеться до Генеральної прокуратури порушити кримінальну справу. Перший. Як це вже звертався... Як вже порушені десятки кримінальних справ з цього питання. Такі інформації вже так, порушили кримінальну справу. Дякую. Давайте. Може, по щоб не задавали питання, може відповісти. Ми, ми вас, питання, Валера, Рафаїла, я дякую. задали питання щодо засекреченості списків е, кількості людей. Скажу вам, що немає таємниців, скільки в нас загинуло, загинуло людей при виході з Іловайська. На сьогоднішній день ця цифра, яку ми передали, 108 чоловік. Але разом з тим. Щоб не спекулювали на цьому питанню, засекречені тільки фамілі, імена і де люди проживають. Це дійсно є таємниця. Я міг би пояснити, якщо вас інтересує, можете підійти, я вам наведу декілька прикладів. І саме ті матеріали, які вказують на те, що працюють служби, яким також інтересно знати ті речі, які, на які вони задають свої питання і не находять, не находять відповіді. Але разом з тим, щоб ви чітко зрозуміли, що той день під Іловайськом, і раніше, під Луганськом, під Соурмогилом, також було багато вбитих людей, наших військовослужбовців, наших військовослужбовців, збройних сил України і також і, і, інших правоохоронних органів. Разом з тим більше було вбито і, і, і, саме і представників військовослужбовців збройних сил Росії, тобто, щоб вони рахували цю кількість, яка була протягом тих днів, як та кількість, яка безпосередньо була втрачена під Іловайськ. На сьогоднішній день 108 чоловік, військовослужбовців Збройних сил України. Тому що дані відносно інших правоохоронних органів, добровольчих батальйонів у Міністерстві оборони немає. Тобто їх формують, відповідно, МВС, Національна гвардія. Тобто у мене немає цих даних і немає фамилій цих людей. Я дякую. Я розглядаю ці дані.